Strašně mě to baví, hrát na bicí. Hrála jsem, když jsem byla malá, tak jsem hrála na flétnu. Jo? A nebavili na sto. <laughs> hmm. Pak jsem na to přestala mít čas a nebavil mě to. Ne, já jsem se nikdy neučil na žádný hudební nástroj. To bohužel nehraju, nebyl jsem nikdy šikovný na hudební nástroje, takže bohužel ne. Snažím se hrát na kytaru. Strašně se mi líbí kytara. A hlavně ta možnost zahrát si někde u táboráku večer v přírodě a to je asi tak všechno, co jako na tu kytaru zvládnu, zahrát u toho táboráku, když každý už má v sobě dvě piva, protože moc necvičím.